Αριστοτέλους Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προ εκπαιδευτική χρήση. Κεφάλαιο 26 Ποια μορφή μίμηση είναι άραγε η καλύτερη, η επική ή η τραγική. Να ένα ερώτημα που θα μπορούσε κανείς να θέσει. Λένε λοιπόν, Αν καλύτερη είναι αυτή που προσυδειάζει λιγότερο στους κοινού και ακαλλιέργει του ανθρώπου. Και αν λιγότερο προσιδιάζει στους κοινού και του ανθρώπου, αυτή που απευθύνεται στο καλύτερο κοινό, τότε αυτή που μιμείται τα πάντα είναι αυτή που κατεξοχήν προσιδιάζει. Το πράγμα είναι φανερό, στους κοινού και του ανθρώπου. Με την ιδέα δηλαδή ότι το κοινό δεν θα καταλάβαινε τίποτε αν οι ίδιοι δεν έκαναν κάποιε προσθήκε. Οι ηθοποιοί κάνουν ένα πλήθο αποκοινήσει σαν του κακού αυλητέ που κυλούνται όταν χρειαστεί να μιμηθούν τι περιστροφέ του δίσκου ή τραβολογούν τον κορυφαίο αν παίζουν στον αυλό τη σκύλα. Στην περίπτωση λοιπόν τη τραγωδία τα πράγματα είναι ακριβώ όπω οι παλαιότεροι ηθοποιοί έκριναν του νεότερου του. Ο Μηνίσκο ονόμαζε τον Καλυπίδη πυθικό εξαιτία του πλήθους, των υπερβολών στο παίξιμο του. Η ίδια γνώμη επικρατούσε και για τον πίνδαρο. Σε όποια λοιπόν σχέση βρίσκονται αυτοί προς τους παλαιότερους ηθοποιούς, βρίσκεται και η τραγική τέχνη ως σύνολο προς την επική ποίηση. Λένε λοιπόν ότι η επική απευθύνεται σε καλλιεργημένο κοινό, σε ένα κοινό που δεν έχει καμία ανάγκη από χειρονομίες και πόζες, ενώ η τραγική πίεση απευθύνεται σε ακαλλιέργητο κοινό. Αν λοιπόν η τραγωδία προσυδειάζει περισσότερο στου κοινού και ακαλλιέργητου ανθρώπους, είναι φανερό ότι είναι η χειρότερη. Πρώτη απάντηση σε αυτά είναι η ακόλουθη. Η κατηγορία αυτή δεν στρέφεται εναντίον τη πίεση, αλλά εναντίον τη υποκριτική. Μήπω τάχα δεν μπορεί να υπερβάλλει κανεί στι χειρονομίε και στι πόζε, και όταν διαγωνισμό, ὅπως ἐκανε ὁ Μνασίθαιος επικοινωνία, περίπτωση Σωσήστρα του, και όταν τραγουδάει σε διαγωνισμό, οπως έκανε ο Μνασίθεος από τον Οπούντα. Δεύτερον, δεν πρέπει να αποδοκιμάζεται κάθε κίνηση, οπως δεν αποδοκιμάζεται γενικά ο χορό, παρά μόνο ο χορό των μικροτερης αξία ηθοποιών. Κάτι που το κατηγορούσαν και στον καλυπίδι, όπω το κατηγορούν και σε άλλου σήμερα, με την παρατήρηση ότι Κατώτερη ποιότητας γυναίκες. Τρίτον, η τραγωδία πετυχαίνει να επιτελέσει το έργο της, και χωρίς κινήσεις, ακριβώς όπως και η επικοιποίηση. Η ποιότητα και η αξία της γίνεται φανερή και με την απλή ανάγνωση. Αν λοιπόν η τραγωδία υπερέχει από κάθε άλλη άποψη, δεν είναι φυσικά απαραίτητο να το έχει και αυτό. Τέταρτον, η τραγωδία έχει όλα όσα έχει η επικοιποίηση, ακόμη και του επικού μέτρου η χρήση είναι στην τραγωδία επιτρεπτή, και ακόμη ως σημαντικό μέρος της έχει τη μουσική και τα θεαματικά στοιχεία, μέσω τις οποίες πετυχαίνεται με τον πιο εναργή τρόπο η τέρψη. Πέμπτον. Έχει επίσης την ενέργεια και ως ανάγνωσμα και ως παράσταση. Έκτον. Στην τραγωδία ο στόχος της μίμησης πετυχαίνεται με μικρότερο μήκος. Το πυκνό είναι πιο τερπνό από αυτό που η ανάμειξή του με τη μεγάλη χρονική διάρκεια του Αρεόνι. Θέλω με αυτό να πω κάτι σαν να απλώναμε τον ιδίποδα του Σοβοκλή σε τόσους επικούς στίχους όσους έχει η Ιλιάδα. Εβδομον. η μίμηση των επικονοποιητών έχει λιγότερη ενότητα Απόδειξη αποτελεί το ότι μία οποιαδήποτε επικοιμήμηση, προσφέρει υλικό για περισσότερες τραγωδίες, με αποτέλεσμα αν στο ποίημα τους περιλαμβάνουν ένα μόνο μύθο, αυτός ή θα φαίνεται με τη σύντομη παρουσίαση του κολοβωμένο ή ακολουθώντας την κλίμακα του επικού μέτρου θα φαίνεται νερούλος. Ενώ φυσικά την περίπτωση που το επικό αποτελείται από πολλές πράξεις, Ακριβώς όπως η Ιλιάδα έχει πολλά τέτοια μέρη, το ίδιο και η Οδύσσια, που και από μόνα τους έχουν κάποιο μέγεθος, και όμως τα ποίηματα αυτά είναι δομημένα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είναι στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό μίμηση μιας πράξης. Αν λοιπόν η τραγωδία υπερέχει σε όλα αυτά, και ακόμη στο ποιητικό της αποτέλεσμα, γιατί οι δύο αυτές μορφές ποίησης πρέπει να προκαλούν όχι μία οποιαδήποτε τέρψη, αλλά αυτήν που είπαμε, είναι φανερό, λέω, ότι είναι ανώτερη από την επικοιποίηση, μια και αυτή πετυχαίνει τον ποιητικό σκοπό τη περισσότερο από εκείνη τον δικό τη. Για την τραγωδία, λοιπόν, και για την επικοιποίηση, θέλω να πω, για την ουσία τους, για τα είδη τους, και για τα μέρη τους, για το πόσα είναι αυτά, και σε τι διαφέρουν μεταξύ του. Ακόμη και για τι αιτίε τη επιτυχία και τη αποτυχία του, για τι επικρίσει που δέχτηκαν και για τι απαντήσει που δόθηκαν σε αυτέ, α θεωρηθούν αρκετά τα όσα είπαμε. Αριστοτέλο. Περιποιητική. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προ εκπαιδευτική χρήση.